آپ تصور کریں ہم نے شادیوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج معاشرے میں گنا ہو رہا ہے جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں مکھی شادی کیوں نہیں کر رہے ہاں صاحب کیا کریں امی نے بولا آٹھ نو لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہوگی کہاں سے لائے وہ جب پروردگار اور اسلام اور قرآن اور رسول کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کرو ہم فضل کرنے والے ہیں ہم کرم کرنے والے ہیں تو کیوں نہیں خدا کی بات پہ یقین ہے ہمیں میں جانتا ہوں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی بیٹیاں ہیں اس قسمہ برسی میں جب وہ شادی کر رہا ہے تو لڑکے والے کیا کہتے ہیں بھائی ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے نا دیکھیں ہم تو ایسے کریں گے وہ قرضے لے لے کے مکروز ہو کے بےچارا کا کسور ہے جانے میں हूं اب آپ ایک دوسرے بونگلیوں گے وہ ایسے کرتا ہے میں نے کب ایسے کیا کیا میں یہ پہل کر رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا ہے میں اس کی شادی سے شادی کروں میری بیٹی ہے میں اس کے ساتھ ایسا کروں آج ہم سیرتوں سے تو شادیاں نہیں کر رہے آج ہم لوگ بینک بیلنس سے شادی کر رہے ہیں آج ہمارا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے فریج فلانے برانڈ کی ہونی چاہیے ہم لکڑی ہم دین تھوڑی دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو لوگوں کو روتے بھی دیکھا جانے بہتر سسرال والے آئے یہ کپڑے لے کے نہیں آئے فلانا نہیں لے کر آئے یہ نہیں لے کر آئے کیا ہے یہ کون صحیح کرے گا مجھے بتائیں نبی تو نہیں آئے گا کوئی اور جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا امام نہیں آئے گا نہیں آئے گا وہ اور میں یہاں پہ میری تو ایک ہی دفعہ شادی ہے میرا تو ایک ہی بیٹی ہے میرا تو ایک ہی بیٹا ہے مولانا صاحب ہمیں تو دھوم سے کرنی ہے لوگ تالیاں بجا کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کی اپنی تالی بچتی رہتی ہے ہو خوف کرے رب راضی نہیں ہو رہا خاندان والے کیا باتیں کریں گے ایسے کپڑے نہیں بنائے ایسی ویڈیو نہیں بنی ایسے کھانے نہیں لگے سات رنگ کے کھانے ہونے چاہیے بھوکھوں کو کھانا کھلائیں یہ پیٹ بھروں کو کھانا کھلا کے کون سا کھانا اس پہ بھی راضی تھوڑی ہوتے ہمیں تو وہ بوٹیاں نہیں ملی بہت ساری ہمیں تو جوس نہیں لا کے دیا کسی نے کولڈ ڈرنک نہیں ملی اور کھانے پہ ہمیں معاشرے کی اوقات نظر آتی ہے ہمارے یہاں آپ دیکھیں کھانا کھلتا ہے ہمیں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ شکم کے لیے زندہ ہے اس انسان حضر محترم گدا ہزار سال پہلے بھی گدھا ہی تھا گدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہزار سال پہلے انسان ضعیف ہے بہت سارے معاملات میں انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا انسان سمندر کی تہہوں میں نہیں جا سکتا انسان رنگ نہیں بدل سکتا لیکن اللہ نے انسان کو اس آنکھ اور اس ماتھے کے درمیان دو کانوں کے درمیان میں دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ جہاز بنا کر پرواز کر سکتا ہے سب میرین بنا کر سمندر کی تہہوں میں جا سکتا ہے ٹیلیسکوپ بنا کر دنیا کے سارے رنگ دیکھ سکتا ہے گدا مگر غدا ہے ہزار سال بھی پہلے تھا وہ مگر انسان اگر وہی وہ جانوروں کی طرح ہو ڈھکن کھلتے ہیں جب شادیوں میں تو وہاں پتا چلتی ہے اوقات انسان کی سب یوں بھر کے لے آ کے پلیٹ میں سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پتہ نہیں زندگی آخری کھانا ہے یہ پھر تو ملنا ہی نہیں ہے بھائی لفافہ دیا تھا کچھ تو کھائیں چار چار بوتلیں سامنے رکھ دیں اور جو ویڈیو بنانے والا تھا کہتا ہے بعد میں بنانا برا لگے گا لوگ کیا دیکھیں اب بولیں گے صاحب تو بالکل ہی زوم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر تو کہاں ہوں بھائی میں اسی معاشرے کا ہوں میں آپ کو ممبر کا مسئلہ تو یہی ہوا ہے کہ ممبر نے آپ کو ہوائی باتیں سنائیں ہیں پچیس سال سے ہوا میں رکھا ہوا ہے جو فضائل انسان کے ظاہر کو صحیح نہ کر سکیں وہ انسان کے باطن کو کیا کریں گے وہ ظاہر نہیں بدل پارا جس عقیدے سے آپ کا وہ قبر میں آپ کو یا اس اعلی میں میں آپ کو وہ عقیدہ کہاں لے کے جائے گا